On alkamassa kolmas osa oppimisen ja osaamisen arvioinnin digitalisoitumista koskevasta videosarjastani, jossa hieman määrittelen käsitteitä ja kuvailen joitakin vaikuttavuusarviointeja yleisellä tasolla, mitä digitalisoinnista on voinut seurata. Kun tein tuota kirjallisuushakua, niin lähdin liikkeelle siis tällä digital assessment-termillä ja sitten myöskin käytin tätä Technology Enhanced Assessmentia, DA -ta tai TEA. Ja jäin pohtimaan välillä saalista katsoessani, että pitääkö jokaisella olla oma käsite, koska näiden kahden käsitteen lisäksi vastaan tuli paljon muutakin. Online assessment, e-assessment, digital first assessment. Sitten osa tutkijoista käytti tätä based-sanaa, technology-based, tai digitally-based tai computer-based. Sitten myös enable-mahdollistamisen sana tuli vastaan. Käytettiin tätä jakelutermiä, deliver, purpose-termiä ja sitten yleisesti vain puhuttiin arviointiteknologioista. Tietenkään tämä ei ole mitenkään harvinaista kasvatustieteellisen ja pedagogisen alan tutkimukselle. Meidän alamme käsitteet eivät ole niin yksiselitteisesti määriteltävissä kuin vaikkapa luonnontieteissä. Mutta vaatii hienoista sitkeyttä, kun tässä käsite meressä tarpoaa. Jokaisella on sitten vähän oma viestinsä kätkettynä näihin sanoihin, mutta näistä minä olen nyt yrittänyt sitten kokeneena tutkijana kokonaisuuden rakentaa, nostaa esiin joskus niitä käsitteiden eroja, mikäli on tarpeen. Digitaalista arviointia määritellään tietysti tuossa kirjallisuudessa lukuisasti, mutta minä olen Timisin tutkimusryhmän erinomaisesta review-artikkelista poiminut tähän nyt ikään kuin mieleenpalautukseksi sellaisen yleisen määritelmän siitä, miten digitaaliset teknologiat tarjoavat nopeasti laajenneen valikoiman medioita ja modaliteetteja, jotka siis sisältävät tekstiä, kuvaa, videoita, ääntä, visualisointia ja haptisuutta. Nämähän ovat tuttuja asioita myös digipedagogiikan kannalta, mutta nyt tässä Timis pohtii asioita sitten myös arvioinnin kannalta. Tällaiset uudet työkalut mahdollistavat uuden tyyppisiä representaatioita, siis tapoja, joilla oppilas voi antaa näytön osaamisestaan, ja monipuolisia ominaisuuksia, miten oppilaiden prosesseja tai sitten oppimistuloksia voidaan havainnollistaa. Näiden avulla myös arvioinnit voidaan suunnitella monimuotoisiksi. Oppilaat voivat dokumentoida saavutuksiaan ja edistymisiään monin tavoin ja pitkällä aikavälillä. Ja se dokumentaatio digiympäristössä on tietysti helpompaa kuin perinteisellä kynäpaperimenettelyllä. Digitaalista arviointia käsittelevät lähteet pohtivat hyvinkin monenlaista digitalisointia. Se pelkkä näytön hankkiminen, mitä oppilas on tehnyt, voidaan digitalisoida sitten koko se osaamisen näyttö ja sitten näyttöön liittyvät todisteet, että mitä oppilas tosiasiassa on esimerkiksi oppimisympäristössä puuhastellut. Se voidaan digitalisoida. Sitten voidaan kaikki nämä arviointitehtävien suunnittelu, niiden toimeenpano ja niihin liittyvä palaute oppilaalle muuttaa teknologiavälitteiseksi. Sitten kun mennään kohti oppimisanalytiikkaa, sitten jo voidaan digitalisoida personoinnilla joustavoitettu ja tehostettu oppilaan kognitiivisen kyvykkyyden ja suoriutumisen arviointi. Ja sitten periaatteessa kokous ja arviointikokonaisuuden hallinta voi tapahtua teknologioiden avulla, jos ajatellaan vaikka kouluun tulevia ulkoisia arviointeja, miten kaikki sitä koskeva tiedote ja materiaalit rehtorin kautta tulee opettajille ja oppilaille sähköisesti ja sitten se oppilaiden suoriutuminen palautuu sinne keskitetyn arvioinnin tekijällä sähköisesti ja sitten kun niitä on analysoitu niin kaikki sekin tulee sitten kouluille tiedoksi sähköisesti. Eli tässä digitalisaatiossa on hyvinkin monenlaisia. Asteita ja minä oikeastaan ehkä tässä esityksessäni katson ennen muuta tuota ykköstä ja kakkosta ja jonkin verran myöskin sitten näitä muita, mutta että mitä se on opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksessa siellä koulun arjessa se mahdollinen digiloikka, joka arvioinnissa voitaisiin tehdä. Yksinkertaisin tulkinta. Digitalisaatiosta arvioinnin kohdalla on se, että summatiiviset kynäpaperikokeet muutetaan digitaalisiksi. Puhutaan tämmöisestä on-screen testingistä. Tyypillisesti tällöin puhutaan vaikkapa Google Formsista tai Kahootista, jossa järjestetään, järjestetään kysely. Ja, ja Voisi tietysti kriittisesti kysyä, että onko tämä puhdasti että Opilaista on kyllä ihan mukavaa, mutta mitään arvioinnin kehittymistä tässä sinänsä ei tapahdu. Toki tällainen edutainment-lähestymistapakin on perusteltua esimerkiksi nuorten oppijoiden kohdalla. Jos heistä tuntuu mukavalta tehdä biologian koe Google Formsilla tai Kahootilla, niin mikä ettei, koska silloin se jännitysmomentti siinä biologian odottelussa vähenee ja jos on kivaa tehdä laitteilla töitä, niin sitten Jännitys helpottaa myös sitä suoriutumista, jännityksen väheneminen helpottaa sitä suoriutumista. Toki sitten kun puhutaan laajoista kansallisista kokeista, vaikkapa meillä yhdeksännen luokan kokeista, joita karvi tekee, niin tämmöinen e-assessment on hyvä panostuotos hyötysuhteeltaan, kun tiedot liikkuvat nopeasti eikä tarvita vaikkapa niiden papereiden pyörittelyä, kouluihin ja takaisin. Toinen jatkumon ääripää on, sitten, on oppimisanalytiikka. Tähän väliin sit mahtuu vaikka minkälaisia arvioinnin tapoja digitalisoituina ja niistä puhun vähän myöhemmin. Mutta tämä oppimisanalytiikka taltioi ja visualisoi erityisesti tuota formatiivista tietoa koko opiskeluprosessin ajan. Puhutaan Stealth Assessment tai Embedded Assessment käsitteistä. Silloin opettajan ei tarvitse erikseen kerätä ja dokumentoida oppilaan työskentelyä koskevaa tietoa. Tässä tietokone voi tehdä infograafeja oppilaalle, missä olet selviytynyt hyvin mitkä asiat on vähän sillä ja välillä, että näihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Ja tässä sinulle sellaisia kohtia tämän päivän työskentelystä tai tämän tunnin työskentelystä, joihin sinun on pitänyt ihan oikeasti pysähtyä, miettimään, harjoitella lisää ennen kuin menet eteenpäin. Oppimisanalytiikan ytimessä, ehkä vähän niin kuin formatiivisen arvioinnin ytimessäkin, niin teoreettisesti kuin käytännöllisestikin, on tuo reaaliaikainen palaute, eikä vain se feedback, vaan myöskin feed-forward edistesi sellainen tieto, joka auttaa hahmottamaan asioita seuraavien tulossa olevien tehtävien kannalta. Tämä yksinkertaisen ja kehittyneen tulkinnan väliin, kuten sanoin, mahtuu monenlaisia arvioinnin digitalisoitumisen mahdollisuuksia. Mutta jos katsotaan vähän tarkemmin tuon kummankin ääripään määrittelyä, niin, niin tuosta yksinkertaisesta tulkinnasta löytyy esimerkiksi Issa Jeevalta tämmöinen kuvaus, että digitaalinen arviointi on arviointien, testien, kartoitusten ja muiden mittausten toteuttamista hyödyntäen digitaalisia välineitä, kuten esimerkiksi tietokoneita, tabletteja ja matkapuhelimia. Niiden käyttöä täydentää Intra tai Internet ja ne toteutuvat usein pilvipalveluihin perustuvissa digitaalisissa arviointiympäristöissä. Tällaiset ympäristöt voivat sisältää muun mm. muassa osiopankkeja, online-testejä, adaptiivista testausta, kokeiden etävalvontaa ja esseiden pisteytystä. Tässä siis näkyy hyvin selkeästi se entivanhaisen kynäpaperikokeen perusidea, että on tämmöinen poikkileikkausmittaus nimeltä koe, ja siinä katsotaan, mitä on tähän mennessä opittu, siis summatiivinen tarkastelu. Sillekin on tietenkin koulussa ja koulujärjestelmässä paljon tärkeää käyttöä, mutta kuten sanoin tuossa aiemmin, digitaalisuus näyttäisi parhaiten edistävän arvioinnin formatiivista versiota. Sitten jos mennään sinne kehittyneemmän tulkintaan oppimisanalytiikkaan, niin silloin esimerkiksi Archerin ja Prinslun tavoin voidaan ruveta puhumaan siitä, että formatiivisen arvioinnin Ydin on muuttuvassa enenevästi siihen suuntaan, että sillä on aidosti mahdollisuus olla formatiivinen, siis prosesseja muotoileva, formuloiva. Antamalla reaaliaikaista palautetta, ja tuohon sen edistä lisäisin, palautetta, joka, jota voidaan edistää pisimmälle edenneissä digitaalisissa oppimisympäristöissä kommentoinnin personoimisella ja automatisoimisella. Ja konehan jaksaa kiltisti antaa palautetta isollakin oppilasryhmällä työskentelevän opettajan kanssa, joka ei aina ehkä jaksa kertoa samaa asiaa ystävällisesti viidettä kertaa, mutta se taitaa jaksaa. Erstat ja Herson ovat jo vuonna 2009 kuvanneet arviointia kahdella ulottuvuudella. Yhtäällä on tuo vaaka-ulottuvuus tuttu kynäpaperiarviointi ja sitten sen toisena ulottuvuuden päässä päänä digitalisoitu arviointi. Pystyakselilla he puhuvat innovatiivisesta ja perinteisestä arvioinnista. Perinteinen kynäpaperikoe sijoittuu tuonne koordinaatiston vasempaan alalohkoon. Sen innovatiivisuus on oikeastaan aika vaatimatonta, siis ajatellen tässä digitalisoituvassa ympäristössä. Toki myös näihin kynäpaperikokeisiin on tullut paljon hyviä tehtäviä ja, ja on tällaisia kokeita, joissa on oppimateriaalit mukana ja tehdään soveltavia tehtäviä, ei vain muistia mittavia tehtäviä. Mutta periaatteessa tuo kynänpaperikoe osuu tänne, tänne vasemman alanurkan versioon, jossa puhutaan perinteisemmästä arvioinnista. No sitten, jos, jos tehdään niin kuin äsken tuossa sanoin sen yksinkertaisen tulkinnan mukaisesti, että tehdään digitaalinen koe vaikka Kahoutilla tai Google Formsilla, niin toki tämmöinen arviointi on kätevää ja, ja taloudellista ja esimerkiksi se alentaa arvioinnin kustannuksia. Ehkä se voi myöskin nopeuttaa tietysti, kun vastaukset ovat siellä digitaalisena. Opettajan ei tarvitse vaikeita käsialoja lukea, ja, ja jotkut tehtävät voidaan automaattisesti pisteyttää. Mutta tästä Erstat ja Herson sanovat, että tämä on pelkkää migraatiostrategia. Siirretään vain yksi muoto toiseen. Ei tapahdu oikeastaan mitään innovatiivista. He tähyövät katseensa tänne koordinaatistun oikeaan kulmaan, pohtien, miten teknologia mahdollistaa innovatiivista arviointia, joka suunnitellaan jo sinne opetussuunnitelmaan ja suunnitellaan oppimiseen, oppimisprosesseihin vaikuttavaksi. Ja he sanovat, että silloin aletaan puhua tärkeällä tavalla tämmöisestä transformaatiostrategiasta, että jokin muuttuu selvästi, transformoituu. Ja he sanovat, että tätä transformatiivista strategiaa pitäisi tavoitella arvioinnin kehittämisessä, ei tyytyä sen digitalisoinnin kohdalla pelkkään migraatiostrategiaan. No, jos yleisellä tasolla hahmoteltaisiin sitä, miten digitaalinen arviointi näkyy tai vaikuttaa, niin olen ottanut tähän Oldfieldin tutkimusryhmän yhteenvedon ja sen he tekevät peräti 150 julkaisun voimin. Jos minulla tässä esitykseni taustalla on 53 kansainvälistä tuoretta artikkelia, niin Oldfield kumppanainen teki 10 vuotta sitten 150 julkaisun perusteella. Ja heillä oli julkaisuja sen takia, että he katsoivat kaikkia kouluasteita. Ei pelkästään perusopetusikäisiä kuten minä. He tunnistivat viisi digitaalisen arvioinnin aikaansaamaa arviointimuutosten kohdetta. He sanoivat ensinnäkin, että digitalisointi monipuolistaa representaatioita, joiden avulla oppijat voivat tehdä näkyviksi oppimistaan omien valintojensa mukaisesti. Eli että he voivat piirtää tai ottaa kuvia tai tehdä äänitteitä, joiden perusteella nähdään, mitä he ovat biologiasta, kuvataiteesta tai uskonnosta oppineet. Toinen etu tai muutoskohde on uudet summatiivisen arvioinnin tavat eri oppiaineisiin. Tästä jo olen aikaisemminkin puhunut. Niissä voi olla se migraatiostrategian vaara, mutta hyvin suunniteltuna niissä on mahdollisuus myös transformaatioon. Tutkijat puhuvat muun mm. muassa tällaista simulaatioihin perustuvista ratkaisuista ja esittelevät muutamia alakouluun ja yliopistoihinkin liittyviä esimerkki softia. Sitten he sanovat, että on sellaisia oppimistaitoja, kompetensseja ja taipumuksia, joihin perinnäiset arviointimenetelmät eivät yllä, eivätkä riitä, eivätkä ota koppia. Ja he puhuvat tässäkin yhteydessä simulaatioista, mutta OldFeedin ryhmä käsittelee muun muassa digitaalisia pelejä tai pelillistyviä oppimisympäristöjä, jotka tarjoavat sen työskentelyprosessin kuvaukseen. Hyviä ratkaisuja ja pelilliset ympäristöt on sellaisia, tietysti myös, jotka kiinnostaa lapsia ja nuoria. Ja jos joku asia kiinnostaa, niin siinä on aina se vaara, että sitten oppii myös vähän enemmän. Neljäs arviointimuutoksen kohde on vertaisvuorovaikutus. Nuo kolme ensimmäistä ovat ehkä enemmän yksilökeskeistä arviointia, mutta arvioinnin pitäisi ihan niin kuin oppimisenkin myös enenevästi pystyy tukemaan sitä yhdessä oppimista, ryhmätyöskentelyä, yhteistyötä. Ja he tässä raportissa mainitsevat tuollaisia sovelluksia kuin Class, Move, WebPA ja Aropa. Ja nyt jos alat miettiä, että käykö nämä suomalaiseen kouluun, niin on hyviä kokemuksia esimerkiksi Season, englanninkielisen version käytöstä alkuopetusikäisillä, heillä ei ole juuri minkäänlaisia ongelmia ollut siinä, että se ohjelma on englanninkielinen. Toki tiettyjä oppiainespesifejä asioita voi olla sitten vaikeata tällaisten ainespesifien softien avulla opiskella ja sitten tarvittaisiin esiin tämmöistä suomenkielistä kehitystyötä. Ja viides teema arviointimuutoksista joita digitalisaatio voi edistää on tämä oppimisanalytiikka ja tiedon louhinta, joka ehkä ei ole ihan kaikissa kouluissa vielä tätä päivää, mutta mennäänpä 10 tai 15 vuotta eteenpäin, niin puhutaan jo aivan toisenlaisista mahdollisuuksista, jotka eivät vaadi kalliita tietokoneita ja tehokkaita koneen prosessoreita. Kurkataan hieman tuota viimeistä tätä tulevaisuuden ja osin jo tämän päivänkin teknologiaa, että mitä tuo tiedon louhinta voisi oikeastaan niin kuin käytännössä tarkoittaa. Mitä se, miten se etenee ikään kuin oppimista mallintaessaan ja sitä tukemaan pyrkiessään. Minulla on tässä käytettävissäni pikkusen tuon oman aikarajaukseni 2010 eteenpäin Toisella puolella on ollut Bakerin ja Jasefin artikkeli, jossa he esittelevät neljä tiedonlouhinnan sovellusaluetta. Ja he kuvaavat sitä niin, että, että prosessi lähtee liikkeelle, että identifioidaan oppilaskohtaisia ominaispiirteitä, jos vaikka ollaan seuraamassa kuvataiteen tai, tai historian opiskelua, niin niin mikä siinä näyttää oleva oppilaskohtaisesti tämmöistä ominaista. Katsotaan käyttäytymistä joko yksilöllisten erojen tai myöskin jossain määrin ryhmätyöskentelyssä ryhmäerojen mallintamiseksi niin, että se kehitettävä softa ikään kuin oppisi reagoimaan näihin eroihin ja sitä kautta parantamaan oppimista. Toinen kehitysvaihe on sitten se, että tarkastellaan näin saatua dataa, automatisoidusti, jotta voitaisiin ikään kuin keksiä sitä asian oppimista kuvaava malli, vaikkapa historian ö, esimerkkiä mielessä pitäen. Ja kun se malli on keksitty, niin silloin aletaan paremmin ymmärtää, että miten tätä oppimista kuvaavaa mallia voisi parantaa. Sitten on hyvin pian ruvettava miettimään niitä erilaisia pedagogisen tuen tyyppejä, jotka voisivat parhaiten tukea yksilöitä ja ryhmiä tietynlaisten oppimisen kohteena olevien ilmiöiden ja kontekstien tapauksessa. Ja viime kädessä sitten tiedon louhinta tähtää siihen, että tavoitellaan laajempien oppimisjärjestelmien kehittelyä saadulla empiirisellä aineistolla, joka tunnistaisi oppimiseen tehokkaimmin vaikuttavia tekijöitä. Ja kaikkea tätä tietoa käytetään sitten tällaisen oppimisalustan rakentamisen, jotta siitä tulisi mahdollisimman adaptiivinen ja, ja se pystyisi antamaan esimerkiksi niitä infograafeja kullekin oppilaalle sopiviin kohtiin ja kannustavalla tavalla.